Var är Karin. Har du sådigt kopp. Helt okej. Okay. Är kaffemaskinen trasig? Absolut. Ingen aning. Jag dricker ju inte kaffe. Det verkar vara det, oavsett. För att jag behövde liksom gå ut och köpa kaffe. Aj då. Men det är alltid bra att stödja den lokala ekonomin. Uh -huh. Har du sett de nya ritningarna för EFI som har kommit? Åh, oh, har de äntligen kommit? Jag var nära på att sätta upp en lapp på Anders Får Få se. Vad fina. Och så går småvägarna här och där. Och så där också. Jag kan knappt bärja mig, det här kommer att bli fantastiskt. Vet vet vad som vore fantastiskt. Om vi vore lediga tills livningen startar. Du är rolig du Karin. Nej men jag menar, liksom våra barn går ju i skolan för staten. Och vi jobbar ju åt staten. Så det liksom vore rimligt om vi är lediga samtidigt. Ja, fast i skillnad från skolan så bedriver vi viktig verksamhet. Ja, okej då. Vad ska du göra till jul förresten? Ja, men Emma ska fira jul med sin pojkväns familj. Så ja, de firar nyår hemma hos oss istället. Ähm, ja. Okej, okay, vänta. Är Emma den äldsta eller den yngsta? Hon är äldst. i där yngst. Okej, okay, så då är Oskar mitten i barnet. Äh, ja, precis. Men det är Oskar med C. Eh... Äh, Jaha, okej, okay, förlåt. Eh, men då blir resten av er fyra ni hemma. Ja, precis. Vad gör ni då? Som vanligt, eller? Ja, det blir som vanligt. Men det brukar ju bli bra det, så... Om du säger så. Vänta, Karin, har du sett det där? Nej. Men du kollar ju inte ens på skärmen. Nej, men oavsett vad det är så har jag inte sett det. Men här står det ju att vi ska börja gräva i december och inte i januari. Någonting måste bli fel. Men om vi skickar in den då? Du menar så att de påbörjar rivningen innan vi får? Det är faktiskt mot protokoll. Ja, men inte rivningen. Bara själva grävningen runt omkring scoutgården. Ja, ah, just det. Vi får börja gräva så länge vi inte gräver under själva scoutgården. Vad smart, Karin. Mm, jag vill bara bli färdig någon gång. Men nu skickar jag vidare här så snart som möjligt. Okej, så vad gör vi nu då? Jag tycker vi borde gå tillbaka och kolla mer. Men, vad är, är det som har hänt egentligen? Har de där skattefuskarna bara kidna på tomtan? Men, varför skulle det vara helt övergivet i så fall? Då borde väl fortfarande Nissan ha kvar i fall. Jag håller med Alva, vi borde gå tillbaka till verkstaden och kolla mer. Perfekt, fulladdad. Nu ska vi se vem som ringde i förrgår. Olle. undrar vad han ville. Han ville antagligen bara ha någon att prata med. Som vanligt. Måste jag ringa tillbaka, tycker ni? Nej, det var ju två dagar sedan. Ja, det stämmer. Och han har inte ringt tillbaka sedan dess. Ja, men skit i det. Vi har mer viktiga saker för oss. Så tack för att du övertalade mig med att jag kunde vara Lucia, det är typ din förtjänst Nej, det var ju mest du typ som Alltså såklart, det är mest min egen förtjänst, jag lyckades liksom samla mig till Face My Fears Felicia, får jag fråga en sak oh då? Omg, ja det får du Nej nej, det är en annan grej Okej, okay, är vad? Alltså, när jag var hemma hos dig igår morse så hittade jag någonting Såhär, anledningen till att jag var hemma hos dig var för att mina kompisar bara med att bryta mig in och serien. Wow, vänta, vad? Du bryter in i mitt hus och det var inte ens för att surprisa mig. Jag trodde det var en romantic surprise. Jag vet, förlåt. Men vänta. Jag hittade någonting. Ett dokument. Vad är det för bok? Det Nej. verkar vara någon av nissarnas dagböcker. Men då kan vi inte läsa den. Ja, men det är hans eget för att han glömt den. Läs nu. Okej, okay, okej, okay, men var ska jag börja någonstans då? Ja, det är inte intressant. Men hur ska vi veta vart det är intressant? Jag har inte läst den. Kolla index längst bak. Emil, varför skulle en dagbok ha ett in... Oj, vänta, det finns faktiskt. just. Vem skriver index i dagböcker? Nissar! De är ökänt pedantiska. Vad, vad ska jag leta efter då? Eh, förfall. Fackfamilj, fascist, hammersplan, fika, fortkörning... Därför fall, sida 372. Arbetsdagen må not, den sista versen, och ny inleds dagen efter. Men man anar att hela etablissemanget står på brinken till undergång, likväl Rom. Det är allting skrivet på det här viset? Ja, han verkar inleda varje dag med en liten bit poesi. Han fortsätter... Jag befarar att idag var den första dagen av den sista tiden här är kommen. Tomten har pratat om att göra en rebranding nu efter skilsmässan skilsmässa? skilsmässan. Vilken skilsmässa? Jag vet inte. Kolla i fotnoten. Eh, där. Ja, Tomtemor begärde en skilsmässa efter många år gift med tomtefar. Den gick igenom för någon vecka sedan. Läs sida 312 för mer detaljer. Åh oh nej, så tom tomten och fru, de, de är inte gifta längre. Men sluta Lukas, det är sånt som händer. Tomten har pratat om att göra en rebranding nu efter skilsmässan och idag kom två stycken i extravaganta kläder och honom på hans kontor. Det ser inte ljust ut. Han borde inte ha lyssnat på dem. De kommer besudra hans tankar och hans karaktär. Va, vad menar de? Va, vad kommer vi göra med tomten? Läs senaste passagen. Vad är väl en ensam man Nej, men, att... Skippa på pusset. Mm. Vår förman kommer berätta att våra tjänster inte längre var nödvändiga. Han vågade inte ens säga det själv, den yngryggen. Uppenbarligen ska han flytta produktionen österut för att öka vinstmarginalen. Va? Har, har tomten gått och blivit en, en kapitalist? Du ner nere. det är så klart att tänkt av det. Men det måste vara de där i extravaganta kläder som har lurat honom för honom bakom ljuset Nej, men tomten skulle aldrig, han, han är väl det snällaste? Vi, vi måste rätta honom bara Ja, ja, men vänta, vi måste ta det lugnt Nej. Tänka igenom det Nej, vi har chillat hela resan, vi måste göra men, något Men det är du som vill chilla hela tiden Ja, det är nödvändig! nödvändigt Men, men lugn vi måste tänka ska vi inte bara typ ringa Olle eller något? Han borde ha någonting bra att säga mm. Ja men förstår du inte? Dina föräldrar gör det hemskt! Men Ole, det är liksom dina föräldrar, de har inte varit annat än snälla mot dig och nu ska du ge dig på dem så här. det är typ så himla taskigt! Men det är inte okej, okay. jag måste avslöja vad de har gjort! Förstår du vad du gör mot mig Ole? Förstår du? Du förstör hela mitt brand, min karriär, min familj! Nej jag trodde att du skulle förstå att jag måste göra det rätta och att du kanske skulle vara på min sida. Det här kanske är din chans att åtgärda alla tveksamma val du gjort. Som en nedigresan till exempel. Oj, lågt Ola, lågt. Jag slänger det i mitt ansikte nu. Men jag är ju rätt. Lyssna på mig. Varför ska jag lyssna på dig? Har du ett brand att hålla vid liv eller ej? Nej, exakt. Du vet inte hur det är att vara jag. Jag är klart inte vet hur det var du. Du vill bara mina pengar, mina rikedomar och ditt jävla brand. Du är inget ingen mer än en IK-influencer. What? Du suger! Alla mina haters på Instagram säger som till mig varje dag. Och jag hade alltid trott att du skulle vara den som supportade mig och stod emot dem. Men jag inser nu att jag hade fel. Du är precis som dem. Nej, jag ville bara göra det rätta. Just nu är det är att rädda hjulen. Om du inte inser det, så finns det inget man kan göra. Ole, jag trodde du kände mig bättre än så här. Trodde jag också. Ole, om du går nu, då är vi så hashtag over! Mm. Okej, okay, så tomten är ju uppenbarligen ond. Nej, tomten är lurad. Okej, okay, tomten är ju uppenbarligen lurad. Till att vara ond. Ja, men du... Håll med honom. Är det Olle eller? Hej Olle. Hej, det är Olle. Ja, det är Olle. Äntligen är det Olle. Men vi har ringt en massa... Var har du varit någonstans? Du låter ledsen. Oj. Har en Var, jag har tagit det inte. Varför gör Tomten så här? då Blir världens största ondska eller? Nej, nej, Tomten är inte advokat. Han är... Det är världens näst största en kapitalist. Men om julklapparna görs i Kina, vad händer då med all julmagi? Den kanske också görs i Kina. Typ på burk eller spray eller någonting. Det är jättekonstigt. Vad sa han? Han sa att han hittat ett dokument hos som där magnat. Det var tydligen något av något aktieköp i Tomte AB. Vad är Tomte AB? Enligt Olle hela Tomtens verksamhet. Är det börsnoterat? Ja, jag antar att det är det han blir lurad till att göra. Men vadå, hur många aktier hade de köpt? 51% Oj! 51%? Det är ju mer än en halv, behöver då har de majoritet Det betyder alltså att tomten är oskyldig Vi behöver bara hitta honom och få honom att inse att han är lurad Men hur tänker du att vi ska hitta honom då? Mm. Nissarna! De måste ju veta var tomten finns Men hur tänker du att vi hittar nissarna då? Det är inte enkelt att hitta tomten Står det inte typ Dagboken? Någonting om någon återvändningsadress eller något? Fast de lämnade i dagboken innan de åkte härifrån. Fast hur vet vi att de åkte härifrån från Nordpolen egentligen? Nej, men det står här att han aldrig var så förtjust i läget här på Nordpolen utan att han bara var här för arbetsmöjligheterna. Det Finns det någon andra arbetsgivare än Tomten här? Uh, nej. Inte enligt Blocket jobb. Och det står också här att han alltid har att besöka exotiska platser. Så som Falun W och Örnsköldsvik. Aha, men det var inte så exotiskt. Så vad gör vi? Okej, okay, så vi imorgon tar oss härifrån i rask uh, och sen på vägen till Holken så passerar vi de här platserna som står i dagboken och ser om vi hittar någon nisse. Vad gör vi när vi har hittat en nisse då? Då tvingar vi honom att berätta var tomten gömmer sig. Och sen så tvingar vi tomten att bli god igen och räddar Holken. Åh julen. Så, så Tomten är alltså en kapitalist? För att hans fru lämnade honom här. Ja, för att Magnat kommer att kapitalisera honom. Ja men Felicia visste inte om det. Hur kunde hon inte veta det? Skit i Felicia. liksom, vad kommer de med Holken nu? Kommer de fortfarande att rivas? Ja, varför skulle den inte det? Nej, men jag tycker att om allting ändå bor liksom var en längd för att dölja Tomten var kapitalist. Ja, men trafikväcket har väl inget att göra med Magnat? Jag vet inte. Vad är det som händer? Jag tror jag har det. Vad då berätta? Svaret finns bakom dagens Men Öppna snabbt då, innan det är för sent. Ja, oh. Nixons dagbok. Ja, såklart. Den måste innehålla alla svar på alla de här frågorna. Vilken tur att man från och med idag kan köpa en egen kopia av Nixons dagbok som pocket, inbunden eller e-bok på Orkans webbshop. Precis. Och jag att, men jag har hört att man måste köpa en snabbt. För det är spar 10 000 typ, upplaget. Mm. Då måste vi köpa en direkt. Hur ska mm. vi annars kunna lösa mysteriet? Ja, precis. Ja, vi ses imorgon allihopa. Kom ihåg och köpa en bok innan de är slut. Passa för hela familjen. Vi ses igen imorgon. Hej då!